નમસ્કાર પ્રધાને મારું નામ ગરજાવેલામભાઈ છે હું શ્રી રામભા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરમાં એફઆઈ બી અભ્યાસ કરું છું અમારા એફઆઈ બી એડના અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત શૈક્ષણિક સાધનનું નિર્માણ કરવાનું હોય છે જેમાં મેં ધોરણ છ માં ગણિતમાં આવતા પ્રકરણ પાયાના આકારોને સમજૂતીમાં એક મુદ્દો એટલે કે ખૂણાવાનો પ્રકાર તેના ઉપર મેં એક ટીએલએમ તૈયાર કર્યું છે જે આ મુજબ છે द्वारा खूनाओ प्रकार लघुको गुरु को प्रत्येक समझूती आप सकी सब प्रथम आप लघुको लघुकोण्डे खूण हेमूणस करता ओरो का खूण नव अंश हो त्यारे गुरुकोण गुरुकोण जे रंगीन कागल द्वारा खूणों बने गुरु को सरल कोणरीत को अपने महत्ति आप सकते